da ste svima ljudi da obzirat u moji novi vide. Danas ću vam pokazati da postimiti Minecraft. Koji nije lunch. Više je da, Minecraft. A vidite. Ide ono, ovo. Ovo ovdje. Donoland Minecraft. U Minecraft. Uvijem je to. A vidite. Hop. I evo, evo. I sveču maski imt, idete vo download for Windows, ne jau vo download Android, to je za Android, ili iOS, ili Linux servers, to ne, samo download for Windows, jā ja imam Windows, ko vi imate Linux, ili mobitel, ali jās ne imam samo za Windows. edite, edite, run so next next, install za to kate malo esta instalira za to idemo yes a oh, instalira instalira in finish za instalira A venite. A venite. Hop, hop. A ora. A or. A tra malo spajti folks. A, A ora. uff, braću kane upra se stoci prezda je sense braću spormen, našte internet ovo sporo ide oman i vindos obznat ja vidite, mre Windows des ja Windows naiti tam Windows 7 Windows u mani vidite kak razulazius hop želite na sima mevrotrack simulator ostavte like i counter strati A6 gde ta sandra smisija na Petrie Free, Psalm, The Launcher, Call of Duty 2, World of Warships. Elton, Minecraft seems a little asamo ikona, ali vidite. Haro radim. Sad imam Kill i Minecraft. A vidite. Se zove TL, ne, a se zove Minecraft jeli lunch znači nije pili lunch, a roti, I mind the pale lunch. <laughs> ovo neće zabrudno. Alo ozbiljno, braćo, ovo neće zabrudno. Vidite. Vidite. Pop to će čerit čvećvu u stol stazama fallen voz Baš E6 u dieta sam 13 Ja opet ne prestao se Ehm stavljam dieta u dieta sam Andreas paraton dieta sam Andreas sam ubacio E6 i Markov izleta I sam sličao kad A vidite Dobra sliči. Eh. Uh, abdejte se nešto, abdejte se nešto. Začešimo. Uh, no. Hop. Lada. Samo možemo Minecraft il Mojano lodi. Microsoft lodi. CD in. Uh, to je mojno da vam seče. Vi loči vidite. Oi, que lama, mariquinho. Tá caindo aqui. Aiô. Pois. É verdade. Ah, Minecraft login. Eh, tô estranhas, Du mm. šta bi Ugrašemo se lijevikom. Mala zjeva. <laughs> Ну, у тебя даже не da, mih ne, da, mih ne, da, mih ne, da b Ponク Oh, gražu, A da se građu samo ladinat. A da ne, vidite ovu. A vidite, uviše ladinat. Vidite ovu. Edite ovu. Fire. Forks. Udete vnutre i on vas sam izbacinat. Create account. Create account. I don't account, Google, and you can see that it's a badge, and you can see that it's Očekajte malo. On već odavljavim ovaj video. Ali, moram krat se pa da vidim anaj... broj. Kod već. Ali vidite. Ovdje mi treba žentar kod. Ali sam poslao na... Ovo nije moj broj. Saj, jaz se ste mene. Ovo nije moj broj. Ema da mi ko zvana, brate. Bana majfucka. Odmaj 10 da znanate. I bos za svima. Ej, bo. Bye bye. Buć. Tuvam se i ciao.